Čaute, tak uh, toto je tretí deň. Tretí deň. Uh, včera sme mali brutálnu party zase raz, obrovský oheň. A klasicky sme sa zobudili, ja som spal vonka v spacáku, ráno som sa zobudil, a bo, uh, bol som celý uh, zamrznutý od námrazy a už niektorí ľudia išli dole digovať kúsok šuty, kúsok ich upravovať, šejpovať a my si ideme dať teraz fajný fajný trailík, niejaký postavený tu na lese, tak sa neviem dočkať a potom, potom asi znovu prídeme semka hore, dáme si lančík a potom pôjdeme na real shit. Takže... Vidíme sa v lesíku. Aha, tu sme tu. Do dobrý šred, ty koko zjes. Bože, dnesme boli, aj. Neide Šlap! Poč! To boli nejaké bomby, <laughs> Koko, dneska to je nejaké rýchlejšie ako včera, nie? Dobre. tebe sa čo stalo? Kravo? Co je ti? Co sa ti porobilo? Rozhodli sme sa ísť, uh, nie pravý rič, ale ľavý. Uvidíme, čo to bude. Ešte som ho tento rok nešiel. Podmienky sú kúsok suchšie, ako napríklad keď som tu bol dva roky dozadu. Takže to znamená, že je to kúsok rýchlejšie. Zamek, Tento vietor nie je najlepší. RELAIDISMO! yeah! Yes! Je Deň otvorených dverí. Majú tu zľavu. Môžete si ísť v akcii za 50% zjazdiť toto. Mm haha -hmm. uh, yeah. yes. jo yes yes yes yes, yes. Ah, kamo toto bol najnapinávejší film mojom živote ty kokos Čo jak si čo kamo tá ma ponorila až po krk Kámos, hlina frkala takto sezóna. A ideme hore na tréily. Zostavička. Hrajme si na sardinky. A to není všetko. Pani, vole, Aha. To koľko ľudí tu je. To je úplne šialenstvo. Bude iba taký čielka. Moja nepôjde, bombiel, lebo tu nás už všade kamene a nechcem dostať defekt. No dobre, tak sme videli aj majstra Rambeiglu, Korda Čargyho. Dobre, už prichádzame grid line -ie. Okay, хлопці. Well, yesterday I was here for the first time and I have no clue that you can ride on this side, so yeah. I was just following the ridge all the yeah. way down. It's my first time coming this way too. Oh, really? But I came a little early. I was over there, had to like traverse to get back. Oh. <laughs> nice. Yeah, yeah. This is my redemption, redemption from yesterday. Okay, perfect. Oh yeah, man, I'm satisfied. <laughs> To nie je mi možné, tý kokos. Dať si dole šutu a dať si ťukeť s tý kokos skôrť súžim, to je, to je sen. Dobre, o, toto je náprava po včerajšku, lebo včera som išiel po tomto ridžiť ďalej, ďalej, ďalej, ďalej, ďalej, takto, ale mal som to strnú cemka, čo bolo stokrát lepšie, takže... O, včera som dostal štvorku a dneska som dostal jednotku hviezdičkou. Nice! Nice man Yeah whoa Yeah Shit Lucky! Čaute, tak sme na free akcii 2022 420 a pozri, ako brutalitu sme spravili. Yeah. Wow. Nice man! No, si, sem na tom? Ty si použil ako yeah, dopadka a yeah, máte yeah, oheň blending ever <laughs> <laughs> <laughs> check <laughs> Dobre, o, po včerajšej krutej party sme si dali ešte rané jazdičky tam cez ten les a aspoň ma prestala bolieť hlava. Rozlúčili sme sa a išli znovu jazdiť, lebo oni zostávajú do pondelka a my smerujeme na Svetovnú inkúru. Jeden z najepickejších freerideových zážitkov tu. Aké som kedy mal? Это то.